Mint, mint ahogy szokták azt mondani, hogy, hogy tehát mondjuk nem ennek a generációnak már itt is elég. Ezt imádom a pszichoszínházban, hogy nagyon sokféle népek jönnek, mindenféle korosztályból és mindenféle merítésből, de hogy amit szoktak mondani, hogy, hogy nem gondoltam volna apámról, hogy az unokáival majd ilyen bűbáj lesz, dédelgeti őket, gyengéd lesz, mert hogy velem nem volt, mert hogy velem szigorú volt, stb. Tehát, hogy, hogy valahogy akkor úgy elengedi magát, a, a nem, nem ismerős. Tehát... Például, igen, igen, mert most ezt hangzott el, hogy, hogyha, hogyha ez az anya egyszer csak ráébredt, hogy kiskorában kevéssé törődött vele, most meg, amikor már szegény gyerek 30 éves, akkor már nem kívánja ezt a fajta. Dédelgetést és minden percben ráfigyelést. Úgyhogy itt, itt egyik, igen. Már gondolkozik. Milyen? Egy egyedülálló lehet. Igen. Ezt valószínűleg így mondaná, ha egyáltalán meg tudná fogalmazni, de valószínűbb az, hogy ösztönös, nem? Tehát, hogy annyira hangulatember, annyira hullámzik ide oda, hogy éppen milyen, milyen kedve vagy. Egyébként, hogyha látnátok ilyet, mondjuk, a családban, akkor jogos benyomni egy csengőt. Jogos azt mondani a barátnődnek, vagy bárkinek, hogy figyelj, nagyon rátelekszel arra a szegény gyerekre. Vagy, vagy, hogy találjál valami mást is, mert attól még a gyereked marad, hogy te éled a saját életedet. Egyébként szerintem a párkapcsolatban is folyton ez a kérdés, hogy mennyire folytogatják egymást, tehát szinte minden előadásunk nemrég jöttem erre. Saját magam írásai alapján nemrég jöttem rá, hogy végülis mindig azt keresünk, hogy hol a határ. Hogy a nagy szeretetemben én megfolytogatlak-e, mert volt ilyen előadásunk is, vagy a gyerekemet folytogatom, vagy ő nem vagy élni, meg egyáltalán mindenki mindig ezt kéne keresse meg, esetleg találja. Na jó, még visszamegyünk egy jelenetre, jó? Egyszer volt, hol nem volt, ennek is már... mondjuk, hogy majdnem 30 éve. Anyuka otthon van. Bármert. Fendi. Meglektem magam. Hogy tetszik? Csinos. A skálában le volt értékelő. Uh -huh. Ugyanlök. Figyelj! Karola? El, Az ajándékokat később akarom, hogy kikegyük ide, azt akarom, hogy először, a, először ö, hozzuk, hozzuk az Ádámkának, hozzuk fel a biciklit a karácsonyra. Elmegyek. Tessék? Elmegyek. Menjünk le együtt. Karolán. Akarom, hogy felhozzuk a biciklit. Karola. Együtt. Elhagylak. Nem bírom tovább. Nem bírlak tovább elviselni. Most milyen vagy? Én nem, nem tudom ezt tovább csinálni. De mit híváztam én? Más nőd van? Nem, telettél más nő. Telettél más nő, nem az vagy már, akit megismertem. Hol van az a nő? Aki, akivel azt terveztük, hogy majd bejárjuk egész Európát egy lakóautóval, és reggel, a, a én előző esti ingemmel mentél le a hűtőhöz, és itt ad a tejet. Idegbeteg vagy. Várján, Csak magaddal foglalkozol. Én ezt nem csinálom tovább. Azért spórolok. Megmondtam a gyerekre hogy is, hogy minden... gondoljuk át, hogy elvetessük-e, vagy sem. Mondtam, hogy korai. Húsz évesen. Hát de... Nagyon hogy sajnálom, nagyon az, az Ádám sajnálom. Egy csodálatos, sajnálom. egészséges gyerek. Hát mást összeteszi a kezét, hogy van egy egészséges gyereke. Most viccelsz? Küldök majd pénzt. Nagyon <gül> remélem, hogy ez valami ilyen vicc. Feri! Te ugyan csak viccelsz! Ádámka, csillaga, nincsen semmi baj! Nincsen semmi baj! Nincsen semmi baj! Valamit szeretnék elmondani. Apa leszek. Na? Wow. vagyunk olyan jóban, most, hogy már jársz hozzám egy éve, vagy mennyi, hogy eh, akkor ezt így tervezték? Hát egy kicsit későbbre terveztük, de úgy alakult, hogy, hogy úgy alakult, és örülünk neki. De anyám még nem tudja. Mert nem tudom, hogy elmondjam -e neki. Egy idő után csak észrevenné, nem? Valamikor muszáj leszek vallani. De. Úgy látom, Örülök. hogy inkább. Egy... Örülök, igen, de azért uh... van bennem egy félsz is. Az normális szerintem. Mitől? Hogy ne csessze el. Mm -hmm. Hogy én kitartsak. A mellett, vagy mellett? Igen. Hogy ne lép le, mint a Igen. Uh -huh. már Igen. Mert lehet, hogy minden egészen másképp alakul, ha ő nem, nem hozza meg akkor ezt a döntést. Igen, és ha a nagypapámnak kereke volna, akkor bicikli volna. De így ne? Hát így. Én jobban csinálom majd, abban biztos vagyok. Mm. És valaha apádnak meg fogod őt mutatni? Nem hiszem, hogy érdekelni. Nem hiszem, hogy tudod, hogy mit hisz. Hát ahhoz többet kell beszélnünk, hogy tudjam. Tudom, hogy nem beszéltek, erről van szó. Tudod, hány apukat a pszichológusnál? Hogy nem merek a gyerekem szem elé kerülni? Most te vagy jelen pillanatban, az egész családodban a legegészségesebb, pszichésen a legjobb állapotban. Mert rendbe raktál, Oké, okay, de most te rendbe rakhatod anyádat, apádat. Hát, apámat nem akarom. Rakja rendbe magát, nem érdekel hogy mm -hmm. jön Anyám egy másik tészta. De majd belenkászhatja a gyerek? Na hát, ez, igen, ez egy érdekes kérdés, hogy mennyire sokat hagyom majd, hogy vigyázzon rá. Pedig megtaláltad az élete célját. Hogy <gül> most egy unoká, egy új, új kis nem, nem azért, hogy az övé legyen, hanem hogy megtanulja, hogy a te gyereked, a te életed, te feleséged, és hetente kétszer-két órában, vagy X, szükségünk van rá. Ő még ezt nem érte át, hogy valami neki nem csak kötelessége, hanem, hanem szükséged lesz rá. Hidd el. És még az is lehet, hogy a te gyereked fogja szeretni azt a kurva, bondás kenyeret. Még ez is lehet. Elmegyünk nagy babához. Tudod, mit fog neked csinálni? Senki olyan nem tud. Mit szólsz el? Na, hát lejárt az időnk, és nagyjából ennyit akartunk elmesélni. Van-e még valakinek utórezgésként hozzátenni valója? Kérdése? Mesélni valója? Hogy azt hazaviszitek, amiket gondoltok. Hm? Azt szeretném mondani, hogy reméljük, hogy igen, hogy janu... ez, ez, ez akkor egy izé volt, egy ilyen, hogy így lesz. Hogy, janu... hogy január 10-én is itt leszünk, és hát igen, az van, hogy a pszichológus néha mondja, hogy mi lenne, ha így csinálnád, vagy úgy csinálnád, és akkor a kliensek mit csinálnak. És akkor én azt mondom, hogy újratervezés. Akkor megint mondok valamit, hogy mit csináljá de te megint nem arra mész, mondja neked a GPS balra, és utána mindjárt jobbra, 500 méter múlva cél. Na de nem azt csinálod, hanem okosabb vagy nála, és előadod, hogy te úgy is tudod, mert emlékszel az útvonalra. Na hát erről fog szólni a következő előadás, újratervezés, avagy a pszichológus, mint GPS koordinátor. És már azt is tudom, hogy a Györgyi Nusi, a Györgyi Anna és a Debreceni Csaba jönnek hozzánk játszani. Úgyhogy aki még nincs a Pszichoszínház csoportban, vagy oldalunkon, vagy bármi, az legyen. És nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen!